ديوت باب زو انا دييبا عتلا عبد الله زو سلام جورو ده ده ده ده ده ده ده ده אנחנו מציבים להשאות החיים, אנחנו מקווים, מנמינים במחלה בו תעבור, עם ישראל לחי, העולם יחיה, לא ינשו אני אגיד כך, זווה שלכם זה של אולם, אין ציבור לא סבילה אז לדעת מה המטרה המסביב, הציבור הרחב שבא לחתינה זה שמח לחתן, להם אבל שהם שמחים בעצמם, שמחה לדעלה השמחה שלו לא נדלה לו. כל החברת שיגזע פה מייצר כמה שורות אחריות. הריו של כל החברת ידעת שמהן, מהן, איזה פרים מבלוט, איזה דברים. רק מה שמהן, קשיש מהן. השמחות היצרה מייצרים מבטים, מישפחות. זה דבר גדול. נזילו שאר, נאכין מרתים, נسمع ב'ה. ואני מחלף. כן, נמרץ את השמחות האלו, נירח, נירא, נירא, נירא, נירא, נירא, נירא, נירא, נירא, נירא, واو واو واو هذا معزوق ده كده مش عارف אם <מח> דואדה <מח> יצא תשמעים ולא סליחתי בשעה טובה הבית נוסע הפרוקם בעם ישראל דווקא בתקופה הזאת שכל הזמן מדברים על מה יהיה, ברוך השם עם חי וקיים עוד ישמע ברי יהודה ועוד נשמע ברי יהודה ובעזרת השם שנזכה להקים בתים נוספים בעם ישראל מתוך בדושה ותערה ולהוסיף חיים בעולם כולו מזל טוב, מזל טוב.